Аргумент Барселони – це загальна вага, значно більше сумарна вага їхньої індивідуальної майстерності. Це фактор, який може зіграти завжди, навіть якщо ти граєш дуже погано. А дуже погано – це історія якраз про Барселону. Вона грає погано, середньо погано, ще й гірше. По-різному. Її плюси – це майстерність і домашній стадіон. Інших плюсів немає. Але тільки ці два можуть спрацювати і вибухнути коли завгодно. Якщо дивитися на злагодженість колективу, на фізичну готовність на бойові якості, теж ну, врешті-решт, це ми сміємося, коли наші тренери говорять про палаючі очі. Може, вони щось інше мають, коли очі палають зранку, то інший варіант. Але очі по-хорошому палають у футболістів Атлетіко, в них і наставник такий, що може завести. Мабуть, просто він може не тільки казати «давайте, давайте, хлопці», він ще може і схему дати. Це ми відрізняється від таких прекрасних наставників, яких ми добре знаємо по нашому чемпіонату. Я підозрюю, що все ж таки буде нічия в цьому матчі. В нинішньому сезоні вони як ніколи багато грали, мабуть Доля, вона перечувала, що Атлетіко настільки добре виступить в нинішньому сезоні, що вона звела, дала нам не як завжди дуже багато Аль Класіко, а дала найбільше Матчів є якраз між Атлеті і Барселоною. Вони двічі грали на Суперкубок дві нічі, вони грали в чемпіонаті в ніч. Вони грали в Лізі Чемпіонів одна ніч'я і перемога Атлетіко. А чому б бути ще одній нічій? Ось такий варіант. Хоча я не здивуюся і тому, що Барселона, тому що вдома, тому що є Месі, тому що є Хаві, є Ін'єста. Це їхні фактори. Їхні фактори дуже розрізнені. Їм потрібно вірити серйозно в фарт, в подарунок долі. А може взяти своє, саме прийти і взяти, як господар, якщо вони десь не виснажилися фізично в попередньому матчі, тому що з Малгою на диво був бій. Тому Атлетіко трохи втомлений, але в цілому дуже сильний було б логічно, щоб він став чемпіоном. Нічия, як мінімум, і десь на цю нічию я б постав в такому протистоянні.